وقاتوا البباخر والشبغة والهيل صبوا بنا مساره انا واهلي في بعيوننا نشيله مساره في بعيوننا نشيله وساره ام العريس اليوم صرحت اضوي قنديله عرس غاليها نورال عين وسعدها لتهمليله وسعدها لتهمليله وساره التفاصيله والسن حاز التفاصيله سليلة أهل الفخر والجود والمجد ساس ورياجيله مليون مبروك يا فهد مبروك لك عرسك الليله مبروك لك عرسك الليله عسى السعاد والهنا فالق يلا عسى سنك طويله يا معرب العم ويا الخال والطيب في قلبك والطيب في قلبك تشينا للمرقلة والوفا عنوان وعند الوعاد تعدل الميلة ابوك الشيخ انطلق احجاع ابو محمد من يعدل الميلة ابو محمد من يعدل الميلة خواتك مثل غزلان خواتك هين الليلة وَأَخْوَانِهِ هي احزام وذخرة وقفاتهم دايم مهينة محمد هل للهداد اخوان فهاد عضي اخوان فهاد عضي الله <صح> وعمامك الشوخن وفرزان خوامك العز تعنينا واختامها دامتها لا فرح وذنكم جعلها طويلة وزنكم جعلها طويلة سارة أنا وأهلي وضيف بعيوننا نشيلا وضيف بعيوننا نشيلا وسارة أم العريس اليوم فرحة تضوي قناديله بعرس غاليها نور العين وسعدها لاتها ماليلا وسعدها لاتها ماليلا التفاصيله والسن حازت تفاصيله سليلة أهل الفخر والجود والمجد ساسة ورياجيله مليون مبروك يا فهد مبروك لك عرسك الليله مبروك لك عرسك الليله عسى السعاد والهنا فلك يلا عسى سنك طويله يا معربان عم ويا الخال والطيب في قلبك تشيله وطيب للمرقلة والوفاء عنوان وعده الوعاد تعدل الميلة، أبوك الشيخ انطلق أحجان، أبو محمد من يعدل الميلة، أبو محمد من يعدل الميلة، هواتكن مثل غزلان، هواتكن حلى الليلة، وإخوانه احزام وذخرة وصفاتهم دايم مهيلة، محمد وسالم هل الهدان، إخوان فهد تعضدين له اخوة بهاء تعضدين له وعمامك الشيوخن وفرسان طوالك العز تعني له وختامها دامت الافراح وسنكم شعلها طويله وسنكم شعلها طويله, طويلة. تراحيب تقاعد تمثيليه ترقية نقل وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال 05055 87